szerelmes film. Szabó István éppen 50 évvel ezelőtt kezdte el forgatni első színes játékfilmjét. A főszerepben Halász Judit, Bálint András és két gyerekkori énjük megszemélyesítője, Kelemen Edith és Szamosfalvi András. A film története, egy szerelmes történet, nem mondom el, majd megnézik a nézők, de biztos, hogy egy nagyon fájdalmas, szomorú, szerelmes történet, mert végül is a főhős és a főhősnő, Jutka is én nem leszünk egymásé. Egymásé leszünk, de nem tudunk együtt maradni. Hát azért ez egy történelmi film. Nem most játszódik, 50 éve játszódik, de előzménye van a háború alatti történetek, és az 50-es évek is benne van, és 56 is benne van. Tehát ilyen szempontból egy szerelmes, történelmi film ha ma megnézzük a szerelmes filmet, ismervén a mai fiatalságot és a gyerekeket, hogy mennyire érthetetlen számukra az, hogy mit jelentett a vasfüggöny. Ez a film pedig arról szól, hogy mennyire elválasztja az embereket, hogy milyen borzalmas változásokat tud az életben hozni az, hogy létezik a vasfüggöny. A filmben van egy csomó olyan dolog, ami a mi generációnk számára, pontosan a nézők számára, akik akkor nézték a filmet, teljesen természetes volt. És lehet, hogy a mai fiatal nézők, akik most 20 évesek vagy 25 évesek nem is értik. Például van egy jelenet a filmben, amikor Bálint András E, Franciaországban utazik, és átlépje a magyar határt, és boldogságában fölhúzza magát a vasúti kocsiban a e, e, tornászik és örülés és, és ugrál örömében. És lehet, hogy a mai fiatal néző azt kérdezi, mi baja van ennek, miért örül ez annyira, hogy az ember átlépi a tát, és. Ezen kívül természetesen a film mutatja azokat a történelmi fordulókat, amelyeket ez a generáció végigélt, és azt is mutatja, hogy a politika, amit még történelemnek, vagy közép-európa történelmének, vagy akár világtörténelmének is nevezhetek, hogy szól be minden magánember legintimebb életébe. Bálint András a Párizsi Garde pályaudvaron egy pillanatra átszálláskor kiszalad a, a pályaudvar elő, és megpróbálja magába szívni Párizszt, és egy percen keresztül nézi a várost, és megpróbálja a képeket rögzíteni magába, mert lehet, hogy soha többet nem látja. Ez a mi generációnk élménye. Emlékszem, amikor utaztunk Bécsből Franciaországba, akkor hát mit cipeltük a, a ládákat, a kamerát mindent. És akkor emlékszem, egy úr, megkérdezett bennünket ottan, hogy camping, fishing, hunting, no, filming. Én visszagondoltam arra, hogy akkor, amikor az Andrés a filmben minden állomáson leszáll, és küld valakinek valamilyen levelező lapot, az is milyen fantasztikusan nagy dolog volt. Mi mindannyian a filmből nagyon szerettük Párist. Az a tény, hogy mi. Ott forgathatunk Franciaországban, a Kódászűrön, valamit. Hát már az is olyan nagy dolog volt, hol ott icipici kis mentünk. Én voltam a saját öltöztetőm és a sminkesem, az Andris Dettó volt az operatőrnek egy, egy segédoperatőre és a rendezőnek egy rendező rendezőasszisztense. Én úgy érzem, de ebben természetesen nem biztos, hogy igazam van, hogy Magyarországon nagyon értették a filmet. Egy csomó olyan dolog volt a filmben, amely Újnak számított a nézők számára azért, mert például az 56 os emigránsokról pozitíven beszélni, mert a film ezt tette, az új volt, és hát majdnem mindenkinek volt rokkon a külföldön. Meg egy csomó olyan dolog volt a filmben, amit, amit én úgy érzek, hogy abban a korban a nézők hát jó érzelmekkel fogadtak. Ennek a filmnek mai napig nagy, nagy, nagy rajongó táború van. És gyakran előfordul, még ma is, így vén fejjel, hogy azt, jaj, a szerelmes film Jancsikája. Mondják inkább idősebb hölgyek, akik még akkor látták ezt a filmet, és azóta is számon tartanak engemet, mint a szerelmes film Jancsikáját.